ركبه دلوقتي احنا عندنا الناس الموجود المشهور دلوقتي لو اي واحد او اي ست راح وقال الدكتور عندي خشونه ركبه هيعمل له حلول من ثلاثة اما ان هو يحقن له الركبه كورتيزون واما ان يحقن الركبه كولاجين اليومين دول بقى القلعه الجديده واما إن يقول له نعمل ايه نغير مفصل ده العلاج اللي عندنا طب هل المفصل ممكن يرجع يشتغل طبيعي احسن من الاول اه والله العظيم اقسم بجلال الله وعزته وجلالته، المفصل يرجع يكوّن ثاني حتى لو المريض عنده 90 سنة. أنا جاني مرضى رجليهم مقوسة وبقى لهم 10 12 سنة قاعدين على السرير، لما جوم عندنا ادينا الحاجات اللي بعيد تكوين المفاصل. ثلاث حبات تين تقطعها حتت صغيرة تحطها في ربع معلقة إيه؟ زيت زيتون وتسيبها طول الليل والصبحية تاكل التين، ما فيش تين، حط بلح. حلو كده؟ أدي واحد، اثنين عندنا سم نحلي يمين الركبة وشمال الركبة تحت الجلد. تلاتة بدلكها بإيه؟ بزيد أي زيد أربعة لفها بصوف، من غير صوف مفيش علاج للمفصل، الصوف بيعمل بوزيتيف تشارجز بتخلي الخلايا اللي بيسموها الكوندروبلاسس والاوستيوبلسس تيجي تبني العظم تاني وتاكل العظم الزيادة، في أوستيوكلاس تاكل العظم الزايد، وأوستيوبلسس تعمل إيه؟ تبني العظم اللي ناقص، شهر اتنين تلاتة اعمل لي أشعة على الركبتين، لا سليمة تمام راجل أو ست، عجوز أو طفل فمهم جدا جدا الدكاتره بتقول للناس خلاص المفصل باظ يا نغيره يا نحقنه لا انا لا بحقنه ولا بغيره برجعه كاوت تاني